مش عادي طول عمري بديع يا سنين و بهادي الورد النادي كالكل عليك بنادي من عمري بديع يسميه وبهادي الورد النادي وحبيع الورد النادي لو تبصر في البكفار يا حلو الغير وتمر على الاقطار يمكنها لو في مش حلو على What?